للي اللي فات دنيا بتدي ف تعليمات في اللي مكبر وانا اللي اعيش ايه في الساعة, في الساعة تعبت اللي انا تعبت اللي انا بعد في ملايين وقت اللي, اللي تعدد والبشر تعبين بيقولوا لنا مين عرفوا الصح من الغلط زي الوراين بطير بالعفاري بطير على فريد السحابة فوق غيموها وعلى مين دي بتشوف ايطان كتير بتدور بس مش فاكر اروح وعليك طال بعيد طال لسه لسه متين بس انا نفسي اطير